Jól van. jó, sima, jó. Az a technikai személyzet a megállapodás után viszont berugás van, hogyha ez így lemegy. jó? Hát, hát nem szívesen messze benne vennél Mondtam, ez a vezetőség elvárása, tehát hogy ez még így hozzátartozik. Most érkezett a szerkesztőségből az a hír, mely szerint egy ismert színművész kórházhoz szállította. A forrásaink azt állítják, hogy összeomlását a túlterhácsokat okozza. Ugyanakkor tudomások van arról, hogy a kórházban egy közkedvelt komikus is kezelnek. Úgy tűnik, hogy minden az a zöldre a katának jól. annak komoly akró problémáik vannak. Kétszer játszottuk áprilisban Szegeden, hasonló körülmények között egy moziban. Nagyon furcsa volt, mert az ember hozzám van hogy hogy a zsölje az ugye viszonylag egyenes és itt pedig ilyen arénaszerűen fölfelé kell, vagy fölfelé is kell játszani. De hát a nézők meg tudják, hogy nem egy nem, nem a moziba ülnek, ez a moziba ülnek. De, de hogyha itt 800-an vannak azok, és ugyanúgy szeretnénk, mintha a 100-an vannak egy kamerateremben, mindig úgy hangszereljük. Hang Tehát ha a 100 akkor kicsit olyan filmes, ha azt a jobban szeretem, ha meg nem, nem tudom ennyi, 4-5 vagy jó hangosak vagyunk. Nincs elő! Álljunk már meg egy pillanatra! Színész vagyok! Nagyon, nagyon jó kis delett. És mit gondolsz arról, hogy a deszvégek megtalálták ezt a mozitáról, hogy ők itt színházat akarnak csinálni? Ö, amikor Magyarországon nem annyira támogatott a kultúra, és mégis, mégis, mégsem hagyja magát eltiporni, hanem, hanem új szárnyakat bont új helyeken, szerintem az mindig egy fantasztikus dolog, mikor a fő, mint főnix madár újjá születik valami. Sötítsen. Jövök már, jövök! <gül> Úgy a magam, mint a dali szintársulatok annak idején, és hát így már bőven a szakvai sikereimnek a delén Ön furcsa megint egy van, részt venni, ami egy, egy vadonatúj színház alakulás. Ez azért sokkal több annál, mint hogyha kényelmesen beülünk egy színházba, és megcsináljuk az előadást. Minden apmás és más embert akarok betuszkolni az ágyamból. Térbolyam itt van! Nagy túl napukám, ami oda kint van, az a Azokon a politikai akkor most is nevettek, mernek nevetni még az emberek, amiket nevettek. A bemutató. Mindet újra kellett gondolni, meg aktualizálni is kellett benne dolgokat, neveket kicserélni esetleg benne. Ö van egy olyan monolog, amit teljesen átírtam. Akkor én tele van meg! És ti hogy éreztétek magatokat? Jó. meg kell. De Gyuri is láttam, hogy jól érezte magát, mert izzadt rendesen. Akkor mindig azt mondja, hogy jól érzi